Dalam Mazhab Syafi'i tak apa untuk dilewat atau ditangguhkan akikah tu walaupun setelah balik, maka maksudnya begini. Kalau sebelum balik, mak ayah yang tanggung, tapi setelah balik kita boleh akikahkan untuk di sendiri. Namun ada juga pendapat dalam Mazhab Syafi'i itu Imam An Nawawi berkata tidak menjadi kewajipan kalau kita tak buat pun tak mengapa.